Možná už jste si všimli, že voda je teplejší u hladiny než u dna. Teplá voda totiž vždy stoupá k hladině. No jo, jak je ale možné, že led se drží u hladiny, když je tak strašně studený? Pojďme se na to podívat. že je voda u hladiny teplejší, má svůj důvod. Pokud totiž vodu zahřejeme, její hustota se zmenší. Molekuly vody se totiž pohybují rychleji a jsou tak trochu dále od sebe. Teplejší voda má nižší hustotu než ta okolní. Proudí tedy vzhůru a na její místo se tlačí voda studená. Skvělým příkladem, na kterém si tento princip můžeme ukázat, je rychlovarná konvice. Voda je v ní ohřívána ze zespodu, takže ta, která je nejníže, se ohřeje nejdříve. Teplá voda poté stoupá na hladinu a je nahrazena studenější vodou, která se začne ohřívat až poté, co klesne ke dnu. Pokud se budete chtít vykoupat v jezírku nebo v bazénu a předtím si namočíte pouze ruce na hladině, budete v okamžiku, kdy do vody skočíte celým tělem, velmi nepříjemně překvapeni. Teplá voda, která se ohřívá na povrchu, se bude držet na hladině. A studená voda, která má větší hustotu, se bude držet u dna. Pokud ale studená voda klesá ke dnu, jak je možné, že led plave na hladině? Může za to teplotní anomálie vody. U většiny látek se ve všech skupenstvích při zvyšování teploty zvětšuje objem a při ochlazování se zase zmenšuje. Voda je v tomto ohledu výjimečná. Při zahřívání od 0 stupňů Celsia do 4 stupňů Celsia se její objem zmenšuje a její hustota roste. Teprve při teplotě vody nad 4 stupně Celsia se začíná objem zvětšovat a hustota klesat. Největší hustotu má voda při teplotě 4 stupně Celsia. Pokud teplota vody poklesne na bod mrazu, začne se tvořit led, který bude mít menší hustotu než voda a proto bude plavat na hladině. U dna se tedy bude držet voda s největší hustotou okolo 4 stupňů Celzia, a u hladiny v tomto případě voda s vyšší, ale i nižší teplotou než jsou 4 stupně Celzia. Nyní už víme, proč teplá voda stoupá a proč se led drží na hladině. Vzpomeňte si na to, až příště skočíte do bazénu nebo si dáte do pití několik kostek ledu.